یہ تنہائی تیرے لیے ضروری ہے ریور سے ہٹ کے جو چلے گا وقت کی تنہائی تو تیری ہوگی بٹ وتھ دا پیس آف ٹائم داڈ ول بی اسٹینڈنگ فور درڈ جو آپ کے ساتھ گھبرا نہیں گھبرا نہیں میں کہہ رہا ہوں گھبرائی نہیں The hardest walk you can make is the walk you make alone. And the toughest climb always gets you the best destination. Akela ho tae insan. Nazariyat ko, woh dhamam buchnay ke liye. Nazariyat ko, potential ko, woh madam buchnay ke liye. نزاکت وہ رفاق پر بچنے کے لیے تنہائی چاہیے ہوتی ہے بیٹا تنہائی ان تنہائیوں کے اندر امام پیدا ہوتا ہے ان تنہائیوں میں وہ قیادت جنم لیتی ہے اکیلا ہوتا ہے وہ ایک انسان جس دن وہ یہ کہتا ہے کہ میں آزاد کروں گا اپنے آپ کو میں سچ بولوں گا اپنے آپ سے میں جھوٹ کے سہارے سے رشتے کی بنیاد بھی رکھوں گا نہ اللہ کے ساتھ بولوں گا جھوٹ نہ قوم کے ساتھ جھوٹ بولوں گا سچائی وقتی ڈپریشن لا سکتی ہے لیکن آن دا لانگ رن جیت تیری ہوگی بیٹا جیت بھی تیری ہوگی مکان بھی تیرا ہوگا زمانہ بھی تیرا ہوگا اور مکان بھی تیرا ہوگا یاد yeah. رکھیے میں نے چند ٹکا پہ اپنے آپ کو بیچ نہیں ڈالا میں نے ایوریج پہ سٹنگ نہیں کیا میں نے لائف لیس آرڈینری سے لائف مچ ایکسٹرا گزاری میں نے وہ روٹ لیا جس پہ کلیجا اور کرتا نہیں تھا لوگوں کا جانے کے لیے میں نے وہ سارے جھوٹ سے آزاد کرایا جو بچپن سے مجھے ڈالا گیا تھا تو کیا ہوا اگر کچھ صفے سیاح نہیں ہوئے کیا ہوا کچھ تاریخ مست نہیں ہوئی کیا ہوا کچھ بچپنے پر نہیں ہوئے کیا ہوا کچھ زیادتیوں کو وجود دے دیا گیا اگر یہ لاؤ تو کیسے اس مقام کو تو کرے گا کیسے تاریخ اور ماضی کو یاد کرے گا اپنی تو ہونے دے یہ جو ہوا ہے سکون رکھ اس یقین کے ساتھ اگر ظاہر کے لحاظ سے تو کمزور بھی ہے مگر اگر تیرا کلیجہ اور تیرا تیرا سینہ تیرا جگر مضبوط ہے بیٹا دنیا کی کوئی چیز تیرا مال بال دن تو لے کے جا سکتی ہے مگر کلجا سے تیرا سکون کیسے چوری کر سکتا ہے کوئی ہاؤ کین دا دا ویلو فرام یور ہرٹ دنیا تیرے نظریات کو کیسے بدل کر سکتے ہیں بیٹا تم مر کے بھی امر ہو جائے اس لیے کھولو سورے بروج اٹھاؤ کا ایک بادشاہ کے سامنے اور طوفان دنیا نے لیکن جب بادشاہ اسے کہتا ہے پوری پوری جلائے جا رہے تھے جہاں پہ انسانیت جلائی جا رہی تھی وہ بیٹھ کے شہد دیکھ رہے تھے تو اللہ نے اس کے قرآن میں کہا فوز البیر دس از نوٹ انڈیڈ اٹ از انڈیڈ اے گریٹ سکس کیونکہ ان کی ویلو جی گئی جسم جل گیا ان کا بیسے. اگر تیری ویلو جیت گئی بیٹا اگر تیرا نظریہ جیت گیا تو یہ ظاہر کی بات نہ سوچ یہ ظاہر کے درد کو نہ سوچ یہ ظاہر کی تکلیف کا کو کوئی پریشانی نہ کر بیٹا یہ تو تاریخ ہے اس سفر کی یہ تو تاریخ ہے اس مان کا اس سمان کا یہ تاریخ ہے اس درد کی بیٹا کہ وہ جلایا جاتا ہے کاٹا جاتا ہے توڑا جاتا ہے اور بکھیر دیا جاتا ہے کتنے اس میں ختم اور عدم ہو جاتے ہیں ظاہری لحاظ سے لیکن اگر تیرا ظاہری وجود لائف گوگ انگزٹنس اللہ تجھے پھر بھی کامیاب کہتا اپنے وجود کو لوگوں کی سوچ سے بڑا کر اپنے وجود کو اپنے آپ سے بھی بڑا کر دے کیا لے لیں گے I will have the privilege of doing hijrah in the way of Allah. And if you imprison me, I will have the privacy of remembering my God. You can do nothing against me. You <laughs> can't lose anything. Bhanag has made you this way. جس کے من اور تن آزاد ہوتے ہیں جس کے من اور تن کسی کے غلام نہیں ہوتے متکبر نہیں ہوتے حاصل نہیں ہوتے اور آجیز ہوتے ہیں اور سچ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں یہ جیلیں اور سلاخ بھی تیرا کیا بگاڑ لیں گی بچے اس لیے اگر کہیں شکست ہو جائے دل ٹوٹ جائے کسی کی بات چپ جائے کسی کے الفاظ چیر دیں سینہ وہ سینہ جو تلوار سے زیادہ گھاؤ رکھتے ہیں یہ الفاظ جو ہوتے ہیں لوگ اور یاد رکھیے اس سفر کی شان ہے اس سفر کا ایک مان ہے اور ایک سفر کا ایک برم ہے کہ اس کے اندر تینوں کے رخ تیری طرف ہوں گے تیرے خلاف بھی ہوں گے تیری کمر پہ ہوں گے اور تیری چھاتیوں پہ ہوں گے اس زندگی کی شان یہ ہے بیٹا اگر تو اپنی نفس کی غلامی سے اس نفس کے درد سے ماضی کے دلیل ہوگا دلاتا ہوگا کہ تھم سکتا تھا تو بڑھ سکتا تھا تو اس ارتفا کو اس میراج کو پا سکتا تھا مگر تو نہ کر سکا تیری ترقی انہیں اپنی اس بزدلی اپنی دلاتی ہے تو آج وہ مل جاتا تو آج ہم یہاں نہ ہوتے وہ کامل ہو جاتے تو یہ حسن کیسے جمال تک پہنچ سکتا تھا وہ نہیں سہیتا تھا کرو اپنے سے آزاد کر اور میرے لیے اچھا ہی ہوگا میں گلے نہیں کرتا ہوں گلے نہ کر رنگ نہ کر انسان کے کلیجے کو کبھی سکون میسر نہیں ہو سکتا جتنی وہ فینٹسیز میں رہے گا جتنے وہ فنی میں رہے گا ہمارا دین اور ہمارا شعار اور ہمارا شعور ہماری تربیت ہماری قوم کے بچوں کو ہم ورزن پر بالکل مائنس نہیں کرنا چاہتے اچھی ہے اگر وہ امید کھڑی کرے انسان اچھی ہے اگر وہ اٹھائے اس فینٹیسیوٹی فینٹیسی اچھی ہے اگر وہ اس کے اندر وہ ہیپلسنس ختم کرے وہ افسانے اچھے ہیں کہ ان مقاموں میں پہنچ کے انشاءاللہ شاء دنیا میرے کام سے فائدہ اٹھائے گی یہ فینٹیسی اچھی ہے اپنی زندگی کے اندر یہ افسانے رکھو کہ میں ایک تقریر بنوں گا میں ایک قلم بنوں گا میں ایک سانس بنوں گا ایک احساس بنوں گا لوگوں کا یہ فینٹیسی مگر حقیقت پر رکھنا اس کو اس میں مووزے ہوں گے تیری کہانی کے اندر آسمان گا اللہ میں تجھے کہتا ہوں بیٹا پریشان نہ ہوئی گھبرائی تیری کہانی کے اندر پے کے تین نقطے لوگ پوچھتے ہیں کیا یہ پیر سے پے کے نیچے تین نقطے سے کے اوپر تین نکتے کرے گا ٹکڑے کھڑا خوشیاں جو تجھے دکھائی جا رہی ہیں وہ فالسیفائیڈ ہیں وہ بھی فالسیفائڈ ہیں منجے ہوئے فیلڈ کے لوگوں سے جا کے سیکھ زندگی کیا ہوتی ہے بیٹا تمہارا پوٹینشل دعوت دے رہا ہے تم وقت تمہیں دعوت دے رہا ہیں حالات تمہیں دعوت دے رہے ہیں تیرے اندر کی سیلف ریسپیکٹ تجھے دعوت دے رہی ہے تیرے اندر کا سیلف اسٹیم تجھے دعوت دے رہا ہے دنیا تجھے دعوت دے رہی ہے کہ اپنے آپ کو پہچان اور اپنے اندر کے پوٹینشیل کو پہچان اپنی ہیلتھ کو, کو پہچان اپنے مقام کو پہچان اپنے من میں ڈھوک کے پاجا سوراگے زندگی تم میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن ایک سائیکلوجی اوپر والے اسٹرینڈ میں بہت زیادہ ملے گی دوسری نہیں کرنا پوزیشن ہمیں اس لیڈرشپ کے رول کو के ہی نہیں ہے کبھی اگرچہ دعوتیں کھڑی ہوئی دنیا جہاں کی یو ہیو ٹو کیری دس ویژن وہ کہیں اپنے گھر میں دب کے ہوں گے کہیں اپنے होंगे سے دب کے ہوں گی وہ بےچاریاں کہیں ہسبینڈ بھی دبے ہوئے ہوں گے کہیں دوستوں کے ہاتھوں دبا ہو پر ہر لحاظ سے وہ ڈیلیٹ ہوا ہوا ہے اور وقت کا تقاضا کہہ رہا ہے کہ کائنات کی اسے ایکسلنس کا تجھے دعوت دے رہا ہے کہ تو کر سکتا ہے وہ تب بھی اس سچ کو قبول نہیں کرے گا اور سکون نہیں حاصل ہو سکتا ایک بہت بڑی قوم نے دنیا کو ریجیکٹ نہیں کیا ایک بہت بڑی قوم نے اپنے آپ کو ریجیکٹ کر دیا تو ٹھیک ہے کنویں میں بیٹھ بیٹھ کے شہروں کی بات کرتے ہوئے اچھا تو لگے گا لیکن کیا ہی بات ہوگی کہ کنویں کے اندر बैठ जब नेटक आपस में डिस्कस कर रहे होंगे काश अगर और मगर तू कर सकता था बेटा لیکن یو ڈینٹ ہیو دیٹ سرٹنٹی وہ یقین جو بنیادی فیول تھا اس پورے قلعے کو چڑھنے کے لیے پھر اس سے نکلنے کے لیے پھر ایک نئی دنیا میں نئے دوستوں میں نئی آبسٹرکشن میں نئے دشمنوں کے اندر نئے مقاموں کے اندر اس ہجرت کو کرنے کے لیے تیرے نفس نے وہ شجاعت نہ اپنائی وہ بہادری نہ اپنائی اور لوگ غلامی میں رہ گئے تو وہ یہ کنوینئنس تو ہے مگر فالسیفائڈ کنوینئنس یہ وہ جھوٹا سکون ہے جو اپنے آپ کو پلانا تو آسان تھا کہ میں یہ نہیں کر سکا میں یہ نہیں کر سکتا میں یہ اس میں نہیں کر سکا کیوں کے کیونکہ چونکہ کیوں کے یہی ان کی زندگی رہ گئی آپ کو ایک بڑی ویرائٹی ملے گی لوگوں کی جب ان سے ویژنز کی بات کرو خواب کی بات کرو مقام کی بات کرو